בסרטון הזה אתם מתבקשים לבצע כמה וכמה מטלות. כדאי אם כן שתתקדמו צד צד ובכל שלב תנסו תחילה לבצע את המטלה בכוחות עצמכם ורק אחר כך תצפו בסרטון ותראו מהו הפתרון המתואר בו. המטלה הראשונה שעליכם לבצע היא לסרטט זווית של 60 מעלות שהקודקוד שלה בראשית עצירים במעגל היחידה, במרכז מעגל היחידה. עליכם להיעזר במשולש הנתון שמסרוטת כאן כדי למצוא את קורדינטות ה-X וה-Y של נקודת החיתוך בין שוק נסרטט אם כן את מעגל היחידה ותחילה את מערכת הצירים זה את ציר ה-Y וזה את ציר ה-X נסרטט את מעגל היחידה מעגל בעל רדיוס של יחידה אחת ננסה לסרטט מעגל מושלם ככל האפשר קצת קשה לדייקט בסרטוט ביד חופשית תכף אם המעגל בקו מקוב קו קלה יותר נוכל להשלים לקו רציף לאחר מכן. אוקיי, okay, תוצאה די מוצלחת, בהתחשב uh, בקח שהסרטוט נעשה ביד חופשית. נשלים עתה את הקו המקווקו. לקו רציף, כדי לקבל את מעגל היחידה. יופי, ובכן, השלמנו את הסרטוט. מעגל היחידה, כאמור, זה מעגל היחידה, שהרדיוס שלא שווה ל-1. הנקודה הזאת שבה המעגל חותך x هي אם כן הנקודה 1 פסיק 0, קורדינטת ה-x שלה היא 1, וקורדינטת ה-y שלה היא 0. והנקודה הזו שבה מעגל חותך את ציר ה-y, היא 0 פסיק 1. בצד השליש, השלילי של ציר ה-x, המעגל חותך אותו בנקודה מינוס 1 פסיק 0, ובצד השלילי של ציר ה-y, חותך את הציר בנקודה שערך ה-x שלה היא 0, וערך מינוס 1. הנקודה 0 פסיק מינוס 1. אלה הן הנקודות שבהן המעגל היחידה, חותכת הצירים וזה מעגל היחידה. אתה עלינו לסרטט זווית של 60 מעלות, שהקודגות שלה בראשית הצירים, במרכז מעגל היחידה. ננתחיל לסרטט קרן שקודקודה בראשית הצירים. נסרטט אותה לאורך ציר ה-X, בצידו החיובי, זה שוק המוצא של הזווית. מאחר שהזווית חיובית, נתקדם 60 מעלות, בכיוון הפוך לכיוון השעון. נסמן זווית של 60 מעלות ושוק הסיום של הזווית, תהיה קרן שנראית בערך כך. זו אם כן, זווית של 60 מעלות שקודקודה בראשית הצירים. אתה עלינו לעזר במשולש הנתון כאן כדי למצות את קורדינטות ה של נקודת החיתוך בין שוק הסיום של הזווית לבין המעגל. זה נשמע עליה מסובך, אך כל מה שנדרש מכם הוא למצוא את קורדינטות ה של נקודת החיתוך הזו עם המעגל. ובכן, מהי קורדינטת ה של הנקודה ומהי קורדינטת ה שלה? הנה רמז קטן שיעזור לכם בפתרון. אנחנו יכולים להוריד ענך, לבנות משולה ישר זווית, שדומה למשולש הנתון, ובכן, נוריד ענך מנקודת החיתוך לציר ה-X. מאחר שזה ענך, הזווית בינו לבין ה-X היא זווית ישרה של 90 מעלות. אנחנו יודעים גם שמאחר שהזווית שסרטטנו היא 60 מעלות, והזווית הזו של יד הענך היא 90 מעלות, וסכום כל הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, הזווית העליונה במשולש היא בהכרח 30 מעלות. אסמך המידע הזה והמשולש הנתון, ולפי מה שידוע לנו על משולשים דומים, נוכל למצוא את קורדינטת ה-X וקורדינטת ה של נקודת החיתוך, של נקודת החיתוך בין שוק הסיום של הזווית למעגל. נחשב מהי קורדינטת ה של הנקודה. זה למעשה המרחק שלנו לעבור לאורך ציר의 X עד לנקודת החיתוך שלו עם האנחה. וקורדינת הY, המרחק מצירה X לאורך האנחה עד לנקודת החיתוך עם המעגל. המרחק הזה לאורך ציר הX הוא בסיס המשולש הזה, שזוויותיו 30, 60, 90. למרחק זה שווה ערך לקורדינתת ה-X שלנו למצוא. והיא לו הגובה של המשולש שבנינו שווה לערך, קורדינתת ה-Y המבוקשת. אם נמצא את אורך הצלעות של המשולש, נדע מהן קורדינת x כahanכונת התא-X וה-Y, של נקודת החיתוך בין שוק הסיום של הזווית לבין המעגל. כאמור, המשולשים דומים. במשולש הנתול, זווית של 60 מעלות וגם במשולש שבנינו. הזווית שמש... שמולה במשולש הנתול book 30 מעלות וגם זאת במשולש שבנינו. הזווית הזאת במשולש הנתול איד skec90 מעלות וגם הזווית המקבילהassocinet במשולש שבנינו. 3 הזוויות בשני המשולשים שוות בהתאמה כך שאלה משולשים דומים. ולכן גם היחס בין כל זוג של צלעות מתאימות שווה בשני המשולשים. נראה אם כן מה היחסים בין זוגות של צלעות מתאימות. מה ידוע לנו לצלעות במשולש שבנינו? במשולש הנתון ידוע האורך של כל אחת מהצלעות. ומה לגבי המשולש שבנינו בכם? אנחנו יודעים שזה מעגל היחידה. מהו אם כן המרחק מהראשית עצירים נקודת החיתוך הזו עם המעגל? המרחק הזה הוא היתר במשולש, ישר הזווית שבנינו. והיתר הזה הוא גם הרדיוס של מעגל היחידה. במעגל היחידה הוא מעגל שהרדיוס שלו שווה 1 אורך היתר אם כן, כאורך הרדיוס, 1. על סמך המידע הזה ומה שידוע לנו, על היחס השווה בין מתימות מתאימות בשני המשולשים, נוכל למצוא את x ו-y. אנחנו יודעים שהיחס בין במשולש הנתון, לבין הצל הארוכה במשולש הזה. שווה ליחס בין הצל במשולש הזה לבין הצל הארוכה. או במילים אחרות, היחס בין הצל השמול לזווית של ה-30 מעלות, לבין היתר במשולש הנתון, שווה ליחס שבין השמול הזווית בת ה-30, לבין במשולש שבנינו. מכאן, שהיחס שווה ל-1 ל-2. שווה ליחס של x ל-1. היחס שבין x ליתר, קל לחשב למה שווה X. נחלק X ב-1, נקבל X, ומכאן ש-X שווה לחצי. על פי אותו היגיון. על פי אותו היגיון, היחס בין שמול של 60 מעלות לבין היתר במשולש הנתון, כלומר, היחס שבין שורש 3 ליתר, שווה ליחס שבין שמול הזווית של 60 מעלות במשולש שבנינו, ובמקרה הזה Y לבין היתר במשולש. ששווה גם במקרה הזה y חלקי 1 שווה ל-y ו-y שווה לשורש 3 חלקי 2 מצאנו אם כן את קורדינטות של נקודת החיתוך 1 חלקי 2 פסיק שורש 3 חלקי 2 ולבסוף בחלק האחרון של השאלה עליכם בוודא שקורדינטת ה-x שווה לקוסינוס 60 מעלות נדגיש זאת בצבע אחר. ובכן, כדאי לחשב למה שווה cos 60. נזכר בפונקציות הטריגונומטריות שמתארות יחסים בין צלעות במשולש ישר זווית. באנגלית יש קיצורים שעוזרים לנו לזכור אותן. so, ka, so, ka, נשתמש בצבע שונה, תועה. ובכן, למה שווה קוס, סינוס של 60 מעלות? הקוסינוס של הזווית הזאת, הקוסינוס של 60 מעלות שווה ליחס בין הניצב הסמוך לזווית והיתר במשולש. כלומר, ל-x חלקי היתר. אחר שהמשולש חסום במעגל היחידה, היתר שווה ל-1 ו-x שווה לקוסינוס של 60 מעלות. קורדינטת ה-x של נקודת החיתוך עם, עם המעגל שווה לקוסינוס של 60 מעלות. וכבר חישבנו ומצאנו ש-x שווה לחצי. כך שימטנו את המבוקש, שימו דומה אפשר לבצל לגבי הסינוס של הזווית במקרה הזה עלינו להאמין שקואורדינטה ה-Y שווה לסינוס של 60 מעלות ובכן סינוס של 60 מעלות שווה לפיה גדרת הפונקציה הפונקציות הטריגונומטריות להיחס שבין הניצב שמול הזווית והיתר במשולש אני צפ שמול אז שווה לו ה-y אוורח אני צפ שווה לו אֶחָק קoרדינטת ה-y וסינוס אז עיד שווה לו y חילקי אֶתר. קולמרצי סינוס אז עיד שווה לו y ותריקור של y יברח ישבנו ומצאנו שושווה לו שורו שלוש חילקי שתיים. ימאמנו Imkennen שסינוס אז שווה לו y של אז עיד של ששים מאלות שווה לו y חילקי x. atanген של אז עיד הוא יחס בין אני צפ שמול אז עיד ואני צפ של היחס ששים שווה לפי הגדרה לניצב שמול הזווית חלקי הניצב של הידה. הניצב שמול זווית ה-Y, והניצב של הידה, X. ובזאת אימתנו גם את ערך הטנגנס.